Kids Memory Game. Αυτό το παιχνίδι μνήμης μπορεί να διασκεδάσει και να μορφώσει τα παιδιά, καθώς αυξάνει τη δύναμη του εγκεφάλου του, βελτιώνει τη μνήμη τους ενώ αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους και τις γνωστικέ τους δεξιότητες Το παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά στην αναγνώριση των αριθμών, των γραμμάτων του αγγλικού αλφαβήτου, αλλά και των επιμέρου αντικειμένων. Στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ πέντε αρχικών επιλογών: Transport, Ladybug, Fish, Ducks και Dogs. Οι υπόλοιπες επιλογές ξεκλειδώνουν με την πρόοδο του παιδιού στο gameplay. Κάθε μία από τις προηγούμενες επιλογές προσφέρει 10 διαφορετικές πίστες, κλιμακούμενες δυσκολίες και πολυπλοκότητας. Το παιδί καλείται να εντοπίσει από μνήμης τα όμοια γράμματα και αριθμούς που κρύβουν τα γραφικά σχέδια, εν προκειμένου οι πασχαλίτσες, ανοίγοντας τα καταζένει. Μόλις το παιδί εντοπίσει ορθά ένα ζεύος ίδιων γραμμάτων ή αριθμών, αυτό εξαφανίζεται από τη σκηνή, ενώ ο αριθμός ή το γράμμα που έκρυβε εμφανίζεται προσωρινά στο κέντρο της οθόνης. Ο στόχος είναι να ανοίξουν όλα τα γραφικά της πίστας, δηλαδή το παιδί να εντοπίσει όλα τα ομοιαζέτη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε πίστα, το παιδί κερδίζει πόντους, οι οποίοι προστίθενται κάθε φορά στο εκάστοτε ρικόδι. Μια παραλλαγή της προηγούμενης πίστας, η οποία ακολουθεί την ίδια ακριβώς λογική, είναι και η ύπαρξη γραφικών σχεδίων, όπως λόγω χάρη είδη ψαριών, κάτω από τα κρυμμένα αντικείμενα, αντί για αριθμούς ή γράμματα. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιτυχής ανέβρεση όμοιους έργους εξαφανίζει το είδος από τη σκηνή, με απότερο στόχο την έβρεση όλων των ίδιων ζευγών.